Розраховують на екосвідомість відвідувачів, чи зникли з магазинів Хмельницького пластикові пакети і яку альтернативу пропонують відвідувачам. Щотижня їздить на передову. Історія хмельницької волонтерки, яка допомагає військовим 9 років. У Хмельницькому відроджують старовину українську ікону, на якому зараз етапі майстри. П'ять людей нині перебуває у Летницькій лікарні після ДТП, що сталося сьогодні вночі на автодорозі зполученням Стрий із Варенею поблизу села Подільська Хмельницького району. 48-річний житель Полтавської області, керуючи рейсовим мікроавтобусом Mercedes з зполученням Харків-Ужгород, допустив з'їзд на узбіччя дороги, через що автівка перекинулася. В результаті було травмовано дев'ять людей. Про це розповіла начальниця сектору комунікацій Головного управління Нацполіції області Інна Глега. Звидуючи хірургічним Діленням Летичівської центральної районної лікарні, куди доставили травмованих, розповів Суспільному, у якому стані нині перебувають пацієнти. З місця ДТП доставлено 9 чоловік, в тому числі 9-річна дитина з отриманими травмами різної ступені тяжкості. При обстеженні життєво важливих травм не отримано. Частково хворі на слідуючу добу виписані під нагляд амбулаторного лікування. І на даний момент перебуває 5 чоловік в відділенні. Слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. І наразі встановлюють усі обставини події. Бачу кульки європейського да. стандарту, зразка з маркуванням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 7 січня в результаті ворожого мінометного обстрілу на Донеччині загинув воїн з Кам'янця-Подільського 28-річний Олександр Логвін. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Михайло Посідко. Про дату та час прощання повідомлять згодом. Станом на 11 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 112 тисяч 960 російських військових. Противник втратив 3094 танки та 6159 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2078 артилерійських систем, 437 реактивних систем залпового вогню та 217 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 285 літаків. 1862 безпілотних літальних апарата та 275 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 одиниць, спеціальної техніки – 184. За 322 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 17 кораблів та катерів, збито 723 крилатих ракет. 5-7 місяців окупації. Вони не бачили ні хліба, нічого. Діти: "Дітє, дідя, дай цукерку". І ми завжди з собою веземо, в мене казка, і я в касті завжди візу цукерки. 500 разів з 2014 року з гуманітарними вантажами у зоні бойових дій побувала волонтерка Наталія Беренда з Ярмолинець. Жінка каже, з початку повномасштабного російського вторгнення до українських воїнів їздить щотижня. Раз в тиждень я на сході. Перші рази було до 300 передач. Ми починали Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Херсонська це зараз почали їздити, Харківська, Донецька, Луганська Дуже бо сім днів в дорозі. Наталія Беренда розповідає, продукти харчування роздають людям на звільнених територіях. У грудні місяці у Бахмуті їх машину місцеві розвантажували просто під обстрілами, говорить волонтерка. В кліба даємо, даємо ну, все, що маємо, ділимося останні. Останній раз ми заїжджали в Бахмут, був обстріл. Люди вийшли з підвалу. І що могли тут обстріли, що могли, в нас з машини витягували? Хто тушонки, хто, бо там люди в підвалах живуть. І ми не нестили розружитися, бо коли в нас впала міна, і ми. І ми мусили виїхати, а майже кожен раз, як їдемо, це рідкісно буває, що ми не попадаємо під обстріли, тому що ми їдемо туди, де гарач. Наталія Беренда каже, у серпні місяці спілкувалася з десятирічними дітьми, яких росіяни морили голодом. Вчителька української мови вивчала, викладала в них українську мову, прийшли російські війська, і вона переходить, зразу перемальовується на російську мову, і ходить по своїх дітях, щоб вони здали українськомовні книжки, там вони мали спалити, там пару дітей, четверо дітей не здали, переховували ті книжки, то їх взяли на подвал цих дітей. І діти сиділи, ну, я не знаю, 15-17 днів ага. в подвалі, бо я з ними розмовляла. Дуже страшно на подвалах, їх, правда, не били, їсти не давали, там допитували, дуже давили морально. Це Шевченкове, Харківська область. По 12 років, по 10 років діткам. За словами Наталії Беренди, найважче привозити загиблих воїнів. Ми привозимо наших хлопців, 200-х додому. Це дуже не страшно, мені не страшно, але найгірше це дивитися матерам в очі, привозиш загиблих. Порівняно з минулими роками, нині потреби наших воїнів лише збільшилися, розповідає волонтерка. Ну, потреби не змінилися, ще їх більше стало. Це треба зараз дронів, треба наших обстрілялих хлопців. Вони тільки що могли вночі вибігли. Добре, що живі залишилися. Погоріло все. Ми закупили фліски, закупили берці, закупили бушлати. Мені очі, хлопці, як я приїжджаю, я як дивлюся, наїдь їхні емоції, на їхнє все, то хочеться їхати, розумієш? І то кожний тиждень їду, тому що вони чекають, то тепла. У серпні минулого року поблизу Авдіївки, каже Наталія Беренда, лелека врятував їм життя. Їхали і перед нами лелека, летів над на нашим бусом, пролетів, він став перед бусом. І ми зупинилися і він та, ну, що ти їсти хочеш? Що він так подивився, перейшов тако на одну сторону, тоді вернувся, знову на нас подивився і тоді так на другий раз і полетів. Ми чуємо бах, бах, бах, як він полетів, почав цей обстріл. Це считать, що, що він нас і там, де мали проїжджати. Завантажують буз, говорить Наталія Беренда і вирушають до хлопців на Схід. Михайло Жила Дем'ян Сегольник суспільні новини Хмельниччина. 180 тисяч гривень витратять в цьому році з міського бюджету на компенсацію за навчання українських вишах студентам пільгових категорій, що прописані на території Хмельницької міської територіальної громади віком до 24 років. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків, директора міського департаменту освіти і науки Ольга Кшановська. За її словами, прийом пакету документів триватиме до 31 січня. Двічі на рік ми оголошуємо процедуру збору документів, це в січні, і в вересні місяці поточного року, це якраз пов'язано з тим, коли починається перший семестр навчання і другий. Комісія розглядає, який відсоток компенсації може бути. Ми орієнтуємося на ту суму, яка закладена в бюджет, відповідно від кількості претендентів на компенсацію. Ми розглядаємо, чи це буде повне погашення плати за навчання семестр, наприклад, або це буде там 80 відсотків або 50, тобто різна ситуація. Які категорії студентів можуть розраховувати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 ікон перших – це було використання таких коричневих і темно-червоних тонів. Тобто ми бачимо навіть, що лик Ісуса, він не світлий, він не прописаний до кінця, він такий от